Við ætlum að gefa þér tækifæri á að nýta þér þann sem þú vilt nota. Það skiptir okkur öllu máli að þú getur gengið, hjólað og ekið þinna erinda. Við leggjum mikla áherslu á að þér Reykjavík verði frábæra almenningssangöngur með aukinni tíðinni, styttri ferðatíma og betri upplifun. Því reynslan hefur sínt okkur að um leið og einstaklingurinn hefur val þá eykst fjöldi þeirra sem hjóla ganga og nota almenningssamgöngur. Hjá Píratum felst framtíðin í að veita borgarbúinn raunhæft val. Ég er Siguborg Ás Karlsdóttir og bými fram fyrir Pírata í Reykjavík.